Jó rég találkoztunk utoljára, nem? Hát igen, a múltkori beszólást három hónapba tehet kiheverni. 25-30 évesen még főiskolára járnak, ha meg nem, akkor segélyből élnek. Dolgozni meg, smafuk! Na de képzeld, én addig is megtanultam egy bűvész mutatványt. Na ne, ne égess már magad. De tök jó lesz, megmutassam? Jó, hát úgyse bírod ki, nem mutassd meg. Jó, van, de nagyon figyelj, mert csalok. Jó van, csináld már. Fogom ezt a kalapot. És beleteszem az adóbevallásomat. Ott van az és megintem egy kis varázslattal. Újra. És Pénzé változtattam. Adó visszatérítésé varázsoltam. Wow, ezt meg hogy csináltad? Tartsatok velem, és elmagyarázom, hogyan tudtok akár 280 ezer forint adót visszaigényelni minden évben. Történetünk 1987-ben a parlament patinás falai közt kezdődik, amikor egy hideg őszi estén az országgyűlés elfogadta az új SIA-törvényt. Na, térjünk már a lényegre! Jó hát hogyha ki akarod hagyni a legizgalmasabb részeket? Marha is ki! Ugorjunk akkor előre 30 évet. Én vagyok az állam, és azt mondom neked, mint becsületes állampolgárnak, hogy fizess nekem személyi jövedelemadót. Ebből vannak kórházak, iskolák, meg ilyesmi. Igen. Most, hogy ezt jól lenyúltam, elkértem az esziádat. Nem akarod visszaigényelni? De! Na, ne olyan hevesen. Visszadom ezt az esziádat, de kérnék cserébe valamit. Mit? Indíts megtakarítást és fizest. Tehát, ha én most ezt félre teszem... ...akkor a félretett pénzét pénzet 20%-át visszaadom neked. Hmm, alig várom, hogy elköltsem valami haszontalan kacatra. Na te csak be a többi megtakarítás mellé. Csak akkor váltad ki, ha valami hasznosra költött, tehát ami például az anyagi biztonságodat vagy az egészségedet szolgálja. Tömören tehát így néz ki az SZIA visszatérítés. Most nézzük meg konkrétan, milyen megtakarítások után lehet igénybe venni. Három olyan van, aminél az éves megtakarításodon felül 20%-ot kapsz vissza az szia Az első a nyugdíj takarékossági számla, vagyis a nyesz. Ennél az éves keret 100 ezer forint, a második a nyugdíjbiztosítás, ennél 130 ezer, a harmadik az önkéntes nyugdíjpénztár, aminél 150 ezer forint az éves keret. Az önkéntes nyugdíjpénztáron kívül van még két másik, kevésbe ismert pénztári forma, amik ugyanolyan hasznosak tudnak lenni. Ez az egészségpénztár, illetve az pénztár. Ezeknél ugyanúgy évi 20%-ot kapsz ajándékba, viszont lekötés esetén akár 30% is lehet. Ezt a pénzt elköltheted gyógyászati ellátásra, szemüvegre, iskoláztatásra, lakásitelre és még vagy 50 egyéb célra. Hogy mennyi pénz ez így összesen? Az éves keret 280 ezer forint, azzal a kikötéssel, hogy ebből 150 ezer forint mehet összesen pénztárakra. Hogy tudod ezt kimaxolni? Ha kiválasztasz egy pénztárat és egy nyugdíj előtakarékosságot, majd 1,4 millió forintot fizetsz be, akkor 280 ezer forint eszi a visszatérítést kaphatsz. És ezt minden évben megismételheted. Szóval így lehet megtakarításból akár 280 ezer forint adó visszatérítést varázsolni. Hm, nem gondoltam volna, de ez tényleg jó trükk. Viszont mi van akkor, ha katás vállalkozó vagyok és nem fizetek eszi Hát akkor, ahogy a kezdetfiai mondták, repele, nincs -a? nincs -a? -a -e nem fizetek, uh -uh, -e Pontos információ, hogy akinek még nincs nyugdíj előtt a de még idén elindítja, az akár egész évre visszamenőleg igénybe velti az az adóvisszatérítést. Ehhez persze kivételesen egy nagyobb összeget kell befizetni. Aztán, ha ez megvan, jövő nyár elején eszi a bácsi is megjön. De ha katás rapper vagy, akkor nem biztos. Köszönjük, hogy belünk voltatok! találkozunk decemberben